Imatge d'un foli arrugat, el foli s'esquinça, cartells amb garlandes i copes, sobreimprès calendari festiu, el cartell s'esquinça per la meitat, sobreimprès festes de Sant Antoni. Video, un arbre en primer terme i una masia al fons, sobreimprès Inxain Pro Quintet Marina Durany. Tarenys de la Masia, roba entre dos arbres. Porta de ferro d'entrada a la Masia, sobreimprès música de Sant Antoni de Llinars del Vallès, Escó i Barcelona. Un baterer i un guitarrista davant un mur de tutxos amb flors enfiladisses. Els components del grup estan situats en semicercle. D'esquerra a dreta, gralla, teclat, bateria, guitarra, contrabaix. Al centre, de d'ells, una noia pinta sobre una tela estesa a terra. La noia mull el pinzell en aigua. Un home gran i un dàlmata miren el concert per la finestra. La noia agafa un altre pinzell. Dos ponis, un marro i blanc davant la càmera, l'altre negre i blanc al fons. El grup tocan mentre la noia pinta. Els dos d'almat miren recolzats a una porta oberta per la meitat superior. La noia pinta figures en forma humana i motius florals. Dibuixa un personatge amb guitarra. Es succeeixen canvis de pla dels músics. La noia ha dibuixat quatre figures, la més petita porta un tambor, segueix pintant. Dues gallines picotegen al costat d'uns matolls. La noia moulla el pinzell en pintura negra. Pinta un cercle d'orat gran al marge superior dret. Pinta cercles deurats més petits per tota la tela. Estan bé sobre alguns personatges. La ha escrit sobre els personatges Ser humà, ser animal, ser lliure. Sota els personatges, que són sis, Inxa Impro Marina Durany. Està en la tela amb la resta de la roba. Sobre Sobreimpres, fons musicals. Marxa dels cavalls del dia de Sant Antoni, Llinars del Vallès, de la colla de Flavio Laires, als Formigues, la rifa del port del barri de Sant Antoni del Portal de Barcelona, les Corrides d'Escó. Pintura en viu, Marina Durany. Inxa Impro Quintet, Ferran Gisbert, guitarra elèctrica, Arnau Ubiols, bateria, Joan Tomàs, contrabaix. Joan Solana, teclats i arranjament. Manu Sabater, gralla i arranjament. Grabació i mescla, Quim Puigstió. Vídeo, direcció i muntatge, Rubén Seca. Fotografia i color, Alberto S. Muñoz. Enregistrat a Cancoll al terme municipal de Montferri, el desembre de 2020. Producció tècnica, CIT, CITMusic.eu. Agraïments. Cava Geneventura, Ventura, Cancoll, Vicenç i Manel Vallès, Nil Rider. La tela estesa es mou lleugerament amb el vent. Fosa negra, sobreimpres, una producció de Generalitat a Catalunya, Departament de Cultura 2020.